और किस तरह मज़े का नाम लग रहा है डिलीशियस क्या लुक आई है ये यकीन आप लोगों को पसंद आएगा आगे वीडियो पूरी देखें सब्सक्राइब पर क्लिक करें और बेल आइकान पर पुश करें تاکہ میری ویڈیو اب تک پہنچتی رہے سبسکرائب پر کلک کریں اور گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیو پہنچے اب تک ہاں یہ جو میں نان کا بتا رہا ہوں بچے اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں جب وہ جاتے ہیں دوپہر کو بھوک لگتی ہے لنچ ٹائم پہ سکول میں کالج میں یونیورسٹیز میں اسٹوڈینٹس کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ پھر کیا کرتے ہیں نان آلو کی ٹکی وغیرہ شامی ہوئی اور فرائڈ فرائیڈ نان جو ہے یہ بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے نان کے اوپر جو ہے پٹاٹو کے جو وہ سلائس لگاتے ہیں وہ سلائس انہوں نے بہت کم لگایا ہوتا ہے ایک تو انہوں نے پٹاٹو کا چھلکا بھی نہیں اتارا ہوتا اسی طریقے سے وہ لگا دیتے ہیں حالانکہ یہ گٹوں کو نقصان پہنچاتا ہے سب کہیں پہ کلک کریں اور گڑھی والے بٹن کو دبا دیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے ایک نان لے لیا ہے اور یہ انگریڈیٹ سے دو پٹاٹو اور ساتھ میں نمک مرچی ہے تو اس ریسپی سے ہم نے بنانا ہے اور آپ ایزی گھر پہ بنا سکتے ہیں نان لے کر کوئی مشکل نہیں ہے اب میں نے یہ کار فلور جو ہے میں نے ہاف وہ لے لیا ہے اور اس میں یہ نمک ہلدی سرخ مرچ اور گرم سالے کا پاؤڈر یہ میں نے اس میں ڈال دیا اب ہم نے دو جو آلو لیے ہیں اس کا میں چھلکا اتاروں گا کیونکہ اس کو ڈسٹ لگی ہو ہے میں اس کو جتنا بھی واچ کر لیں اس سے پھر جو ہے بعض لوگوں کو جو ہے نا جو کی شکایت ان کو یہ نقصان پہنچاتی ہے تو چھلکا ضرور اس کا اتارنا چاہیے ویسے یہ جو اپنا نان ہے آپ قیمے والا کھائیں چکن قیمہ مٹن قیمہ بیف قیمہ اب میں اس کے آلو کے سلائس بنا دیتی ہوں تو میں نے آل ریڈی جو ہے مٹن قیمہ کا نان جو ہے فرائیڈ جو لگایا ہے بہت مزے کا لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے تو اس کے بعد پھر میں نے آلو کا میں نے کہا یہ بناتے ہیں جو ہے پٹاٹو کا تو یہ بڑے شوق سے لوگ کھاتے ہیں اس کو اس کی ریسیپی جو زیادہ پسند کی جاتی ہے میں نے کہا اس کو بنائی تو پھر کل میں بیف کا بناؤں گا تو بہت سارے لوگوں کی ریکویسٹ آئی ہے کہ جی بیف کے اوپر آپ نے اسٹیک بنائی تو آپ بھی بنائیں تو ان لوگوں کے چینلز نہیں ہیں تو صرف نیم سے یہ آ رہا ہے ان کی ریکویسٹ ہے میں نے کہا جی ضرور یہ دیکھیں ہم نے اب میں نے اس میں بٹر ڈال دیا ہے آلو لگانے سے نان کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھے پیار اب میں نے آئل کے اندر اس کو ڈال دیا ہے جو بٹر ہمارا میلٹ ہوا ہے اب میں نے اس کو لو فلیم کے اوپر فرائی کرنا ہے تاکہ اگر تیز ہوگا تو یہ جل جائے گا ہاں آئل اس کے لیے تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے لیکن میں نے آئل نارمل رکھا ہوا ہے تو اس بٹر میں میں بنا رہا ہوں بٹر آپ کے لیے ہیلتھی بھی ہے صحیح بھی ہے تو میں سجاسٹ بٹر کروں گا آپ کو ویسے جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ اس بنا سکتے ہیں تو نان جو ہیں یہ کافی ورائٹیز میں ڈشیز ہیں میرے پاس ان کی ریسپیز جو ہیں تو میں یہ آپ لوگوں کے پاس ان اللہ تعالی نئی نئی ڈشیز لے کر آؤں گا نئی کوالٹی کے ساتھ تو بہت سارے فرینڈز نے مجھے سپورٹ کیا تو میں نیکسٹ ویڈیو میں ان کے نام سے میں بتاؤں گا کہ کن کن لوگوں نے کیا ہے اور ایٹی پرسینٹ ویو سب سے آ رہے ہیں یہ دیکھیں میں بغیر کسی سپون کے یہ تھوڑا سا پوچھ کر رہا ہوں اور کتنی ہائٹ سے آ کے سیدھا ہو جاتا ہے یہ کیا خوبصورت نان بنا ہوا ماؤتھ واٹرنگ لکس لگ رہی ہے بڑا بڑا, بڑا پڑا پٹاٹو سے اب اس نان کو کھانے کا مزہ آ رہا ہے اگر میں اس کو چیز کر دیتا تو پھر یہ اور بھی مزہ جانا تھا تو پھر اب اس کے بعد نیکسٹ میں نے چیز والا بناؤں گا اور ساتھ اوپر جو ہے اس میں چکن والا ہی بنائیں گے تو اس طرح میرے پاس بہت ساری اس کی ریسپیز ہیں تو آپ لوگ اسے انجوائے کریں میں منٹ سے لگا رہا ہوں اس کو آپ منٹ کے ساس کے ساتھ کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے جو دھنیا کی چٹنی بناتے ہیں اس کو کھا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اب میں نے اس کے اوپر दनिया और जो है पुदीना लगाया है तो अब देखने में कितना खूबसूरत मजे का लग रहा है और इसको मैं खाऊंगा टमाटो कैचअप के साथ ये वाहिशियस थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो